Сьогодні історична подія: вперше в Україні відправка батарейок на завод з переробки в Європу. Тони батареїк з України направляться на справжню переробку на завод Грінові в Румунії. До цього жодна з батарейок, які збиралися в Україні, не йшли на переробку. Є компанії, які прям свідомо роблять погані речі. Компанія бере якусь невелику суму, ну тобто вона сильно нижча, ніж реальна переробка. Забирає всі ці гроші собі, а потім там за 80 гривень за тонну, наприклад, нелегально на полігоні ці хоронить відходи. Ці компанії просто ну, заробляють таким чином. Вони якби беруть за переробку, але насправді навіть ну за деякою інформацію нам що охоронять батарейки в море. Загалом рух батарейки, здавайтеся, відправить 20 тонн батарею. Таким чином вони зберегли від безповоротного забруднення 1600 гектарів землі. Це приблизно як дві тисячі футбольних полів. В цих бочках 20 тонн батарейок, які поїдуть на завод з переробки в Румунію. Звідси, з України, з Києва. Їх тут так багато, що в цілому я сама можу тут заховатися і поїхати подорожувати Європою. Пока. Компанія ВОК теж приєдналася до громадської ініціативи та передала на переробку 500 кілограм використаних батарейок, які здавали на станції АЗК клієнти ВОК по всій Україні. Познайомилася ми в Фейсбуці, я побачила, що цей проект підтримує Епіцентр, згадала, що в нас теж є це питання, яке не закрито. Компанія ВОК розпочала проект по збору батарейок. Ми їх на 400 об'єктах збирали. А потім виявилося, що нам куди їх відправити на утилізацію. Це справжня проблема того, що єдиний завод в Львові, він закрився. Тому ми почали їх просто складати. Аж поки не задружилися з громадською організацією «Батарейки» здиватися, і сьогодні, в цей історичний день, наші 500 кілограмчиків їде в Роменію на утилізацію. Компанія «ВОКО» платила повністю утилізацію всього збіру батареї, які приносили наші клієнти. Тобто 500 кілограмів утилізовано за рахунок нашої компанії. І на майбутнє ми ведемо перемови щоб поновити цей проект. Тобто на всіх об'єктах КЗК ми плануємо поновити бокси для збору батарейок. Ось такі боксики можна поставити в себе в офісі. Бачите, тут є спеціальний знак, гарантована переробка. О, це означає, що точно їх відправлять, нікуди не викинуть. І ми з собою принесли свої батарейки і зараз закинемо їх сюди. Добро не мусить пропадати. Якщо вас треба, просять батарейок, треба дати, щоб їх потім... Переробили. Та-дам! Все. Всі свої батарейки ми відправили на переробку. Ви теж так робіть. Відправлення фури стане символічною акцією на шляху працювання законопроекту 2207.1 Нового закону України про відходи. Його суть, щоб всі імпортери, які ввозять в Україну батарейки чи інші товари, почали фінансувати та забезпечувати переробку утворених відходів від їх продукції. Батарейки здалися. Зараз разом з цією фурою рушає з місця проблему утилізації токсичних відходів. І вже менше ніж за тиждень ці батарейки будуть перероблені. Ура! Все! Нарешті! Ця подія відбулася! Там хлопають! Батарейки відправляють! Батарейки подорожують, а ти — ні. Ого! Підтримка як в Олега Вінника!